אני ריקי והתמצופים בספרייה בדקת. הפעם נסייר יחד בקומת הכניסה של הספרייה. היי, בוטה טוב, היי. בוטה טוב. כאן נתקה השאלה בו תוכלו לשאול ולהחזיר ספרים. היי. היי, אני ריקי מהשאלה. אצלנו ניתן לשאול לספרים כמה שתרצו. רוב הספרים אצלנו משאלים לשבועיים ומאורכים באופן אוטומטי במידה ואף אחד אחר לא מזמין אה, והספורים שהזמנתם ממתירים כאן אצלנו במחלקה. רואים ואיפה מחזירים? אצלנו בדלפק או בגליבת האחזור. מכאן אנחנו ממשיכים לדלפק היעץ, שם לקבל עזרה בחיפוש. היי אלי. שלום וברוכים הבאים לשירותי היעץ. איך אני יכול לעזור? אצלנו ביעץ אפשר לקבל עזרה בעיתור חומרים לעבודות שלכם. מהמרים, ספרים, מקורות באינטרנט ועוד. ואפילו יש לנו חומרים שלא חשבתם שיש אצלנו. ועכשיו אנחנו נכנסים לאזור השמורים, כתבי העת והמדיה. וכאן יש לנו אזור עבודה שקט ליחידים. את אזור העבודה בקבוצות ובאמשך. על מדפי הספרים בהמשך העולם תמצאו את כתבי העת ובתוכם את המאמרים בעברית, השמורים ואוספי המליה. היו הן עמדות הצפייה וההזנה, נותן תוזהו לפי הסמלים הירוקים. היי נת! היי ריקי! כאן בדלפק השמורים והמדיה תוכלו לקבל עזרה בלתו חומרי מדיה כגון סרטים, תמונות, מפות ותקליטורים. בדלפק ניתן גם יעץ מונחה בתחום ההומנויות והגיאוגרפיה. <מח> כאן كان את חומרי המדיה ואת הפריטים מאוסף <מח> השמורים שהשלטה מוגבלת בזמן. <מח> ואם ראינו קודם את אזור העבודה ליחידים, תוכלו גם לעבוד בקבוצות. كان יש חמישה חדרים לשימושכם, ואנו מציעים מספר חדרים ברחבי הספרייה. עברנו בין גם על השירותים הניתנים בספרייה, אבל אם בענייני שירותים, יש לנו שני חדרי שירותים בשימושכם. באזור הזה ובכניסה לספרייה. ברחבי הספרייה מפוזרות מספר מדפסות, וכדי להשתמש בהם תזדקקו לכרטיס, אותו תרקשו במדור צילום. במדור צילום תוכלו גם לצלם, לקרוך עבודות עם למינציה והתפסות צבעוניות. מקווים שעזרנו ואפילו במעט. ובכל זאת אם תצטרכו עזרה בעיתור ספר או סתם הלכתם לאיבוד, אתם יכולים לעזר באנשי